Pasanen ja, ja ta, Summanen taas raivaa itselleen omaa aikaa. Summanen. Pasanen nyt tässä vaiheessa. Kumpikin on, kumpikin on yhtä kokeneita suurin piirtein varma. Mä veikkaan, että tota Pasanen tekee sen tyylittämään. No, Kyllä se pasanen tietysti voisi jotakin asioita opetella ihan varjähallinnasta, niin mutta suloistahan se on nähdä hänet noin kömpelönä ja pikkusen viiveellä asioihin reagoivana. Tuummoinen varmaan baariin ehkä, ehkä lasilliselle tai, tai kävelyretken. Tota, niin ne ohella pysähtyy lasillisille, mutta, tota, mutta toihan lähtee, toi Pasanen lähtee vankilasta aina. Että sen pitää niinku tavallaan järjestellä ihan hirveä iso pakoinen, ennen kuin se pääsee lasilliselle. Summanen taitaa olla. Pasanen. Summanen, ei Pasanen, Summanen. No, perkele, en muista jompikumpi. Ja. No, elokuvan lumitilanne oli aika huono ja tuota, ilmeisesti motivaatiotaso oli Pasasella alhaisena. Että parempana päivänä Pasani kyllä tekisi tyylikkäämmän.